Massal, Grenoo, do مانشستر يونايتد نعم الدون يفعلها ويدشن عودته بتسجيل اول هدف في اول مباراه مع المان يسجل الهدف رقم 675 مع الانديه الهدف رقم 119 مع المان الدون في الموعد رونالدو قلبها وصلته رونالدو غير رونالدو با با با با با سلام على الدون يفعلها كريستيانو رونالدو ويسجل الثاني يوم كبير لرونالدو ولعشاق رونالدو يوم كبير لعشاق المانيا وك... بالنسبة لفريق ويسام كرة عالية فرصة جول جول رونالدو رونالدو رونالدو, رونالدو جول جول هو لم ينتهي بعد بل هو يبدا كل يوم رونالدو رونالدو من جديد يعود من جديد يسجل من جديد افسحوا الطريق قطار رونالدو قادم مانشستر يونايتد برونو عرضيه منقذ جيديش، جيديش عدى من ماكلين، عمل كرة حلوة، هو المنقذ، هو المنقذ، كريستيانو رونالدو يضع المنتخب البرتغالي في المباراة ويسجل التعادل ويضع نفسه على قمة هداف العالم، الدون كريستيانو رونالدو، هو دائما وابدا يبحث عن البريق والبريق لا ياتي إلا لمن يستحقه، والشهرة والحب يعني تصل لمنتخب البرتغال ملعوبة حلوة قوي يا يا هو بس هو بس هو هو رونالدو رونالدو رونالدو دائما وابدا يا ولد يا ولد السير سبن يعند فوق الجميع ووضع البرتغالي المقدمة في الدية السادسة من الوقت البديل الضائع بنفس الطريقة بضربة رأس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.